Ποιο είναι ο motherfucker, oh! Κάποτε ήμουνα και βλέπα τόσο στον δρόμο. Στα χίδια μου γράβω τον νόμο, αγαπή πω μια μέρα εγώ θα το σκοτώσω. Βρίζω τα αρχίδια μου, σκέφτοντα πω θα του σώσω. Έδωσα ό,τι είχα να δώσω. Ποιο δεν με γουστάρει, θα πει με στο κόλπο. Γιατί έχει αλλάξει και νομίζει πω ο θα κοιτάξει. No, το μυαλό μου κάποιε μέρε δεν μιλάει. Κι άλλε δεν αντέχει να με του τρώει, κοιτάει. Κάτσα και μίλα μου, ξέκοψα από το κινητό δεν νιώθεις αυτά πως σου λέω Με βγάζεις τρελότα, με βλέπεις να κλαιω, No Κοίτα λίγο γύρω σου και πίσξε πως όλοι σ' αγαπάνε oh. Ό,τι ζητάς είναι έτοιμο Χρήμα για αγάπη και πρόσωπο έμπιστο Αλλοναχή τους φαινότανε τόσο απίστευτο οι μέρες χυλάνε, βερνάνε, ορισμένοι με βλέπουν, με λένε αντίστακτο No pressure, 16, περιμένουν να τους διαλέξω No pressure, το fresco, φρέσκω, μεγαπιστήμα θα θέλω να παίξω No pressure, 16, περιμένουν να τους διαλέξω No pressure, το fresco, φρέσκω, μεγαπιστήμα θα θέλω να παίξω oh, yeah. I wanna be with you, I wanna kill them on stop yeah. I wanna be with you. I wanna be with her, oh. I wanna kill a must stop, no. Yeah. no pressure, no fresh, no pressure, they got X, men who not y'all, yeah, I wanna be with them, oh. I wanna kill a monster, yeah, I wanna be with them, whoa